На стелі пролітаючі хмарки На фоні синього до болю неба І вітер степовий Злегка гіркий від полену Це все – ту потреба. Сріблясто-полиновий колір стін, Сягає неба все, як і годиться, Не потребує коректив і змін Крила та люстра, схоже так на птицю. Ще прямокутних зранених дверей, Що за миттєву ніч не зачинились. Як дивно все і складно у людей, На всі події є свої причини, і змінюються настрої мерщі, Як тільки щось удасться чи не вдасться, З долоні на долоню три ключі, Які колись були ключі від щастя.